Minulla on tämmöinen kevyt, kevyt tehtävä tässä iltapäivässä johdatella 15 minuutissa meidät lasten mediamaailmaan. Olen tota, tota, tota, Rauna Rahja ja toimin mediakasvatuksen suunnittelijana Mannerheimin lastensuojeluliitossa. Ja koska tämä tilaisuus oli suunnattu nyt erityisesti 3-6 luokkien opettajille, niin olen rakentanut tämän lasten mediamaailman ikään kuin nyt tässä noiden erityisesti 9-12-vuotiaiden lasten maailman ympärille. Ja tosi kiva olla täällä. Kiitos, tämä on hirveän tämä uudet hanke ja, ja tosi hyvät hyödylliset tavoitteet saatu tässä nyt jo tähän mennessä aikaiseksi. Mutta hyvä, hyvä! sinne, sinne tota, lasten mediamaailmaan. Aloitetaan tällaisilla ikään kuin huomioilla tai havainnoilla siitä, että millaista se lapsuus saattaa olla nyt tässä nykyisessä mediakulttuurissa ja, ja tota, nykyisissä digitaalisissa ympäristöissä. Me ollaan kaikki varmaan suht samalla sivulla siitä, että, että median käyttö ja digitaaliset ympäristöt, niin ne on aika lailla arkinen osa lasten todellisuutta ja niillä on monenlaista merkitystä moneenkin lasten elämän osa-alueisiin ja kehitykseen. Mediankäyttö liittyy sosiaalisiin suhteisiin, identiteetin rakentumiseen, hyvinvointia, ja monella tapaa myös oppimisen teemoihin tässä ajassa. On hyvä muistaa, että median käyttö on yksilöllistä ja, ja lasten motiivit ja ne, ne tavallaan tavat käyttää mediaa on aika erilaisia keskenään. Eli meillä ei ole sellaista yhtenäistä homogeenista ryhmää, ryhmää että kaikki lapset käyttäisivät jollain tietyllä tavalla mediaa. Muista on aina hyvä, kun puhutaan lapsista ja mediasta, niin harrastaa tällaisia pieniä heliä digi-natiivimytin murtajaisia aina alkujaisiksi. Muistaa se, että meillä ei missään ikäryhmässä ole sellaista yhtenäistä sukupolvea, jolla olisi ismälleen samanlaiset tai medialukutaidot keskenään. Ja lapsetkin jakautuu jakautuu erilaisiin ryhmiin esimerkiksi sen mukaan, että miten he saa sieltä omalta lähipiiriltään tukea omaan median käyttöönsä tai, tai vaikka niiden omien mediataitojen kehittämiseen ja myös ne omat kiinnostuksen kohteet totta kai vaikuttaa paljon. Olen tässä omassa työssä tehnyt sellaisen havainnon, että, että tuollaisilla 9-12-vuotiailla lapsilla niin heillä voi olla jo aika, aika syvä tai aika laajakin tietoisuus ja tieto tietotaso siitä, että minkälaisia kaikkia medioita on olemassa, millaisia sisältöjä löytyy ja, ja millaisia median muotoja on ylipäänsä löydettävissä. Mutta sitten ehkä se oma arkinen median käyttö saattaa rakentua pitkälti niiden samojen sisältöjen tai kanavien äärelle, jolloin se on ehkä vähän kapeampi sit se, se, se, tota, se median skaala ikään kuin. 9-12-vuotiaille ne omat suosikkisisällöt, niin nyt vaikka lempipelit tai lempimusiikki, omat lemppariartistit tai ne somekanavat, mitä käytetään tai sarjat, joita katsellaan, ne on usein tälle ikäryhmälle aika tärkeitä siinä omassa elämässä ja arjessa. Ja ne mediasuosikit luo myös sellaista yhteenkuuluvuuden tunnetta vertaisten ja kavereiden keskuudessa ja lapset myös aika lailla vaikuttaa siihen, miten muut lapset tai miten omat muut kaverit käyttää mediaa ja minkä, minkä sisältöjen parissa vaikka vietetään aikaa tälle ryhmälle esikuvat ja erilaiset idolit, niin kuin vaikka digitaalisissa ympäristöissä, tubettajat, vloggaajat tai vaikka e-sports-kilpapelaajat tai muut somevaikuttajat, tällaiset ikään kuin netin isosiskot ja veljet voi olla aika, aika tärkeitäkin roolimalleja ja heiltä omaksutaan ja, ja tota, otetaan tällaisia erilaisia ajatuksia ja näkemyksiä maailmassa, ehkä niin hyvässä kuin pahassa. Se mikä on ihan selvää, niin on, on se, että, että omien digitaalisten laitteiden äärelle siirrytään lasten elämässä koko ajan, vaan varhaisemmassa vaiheessa. Meillä on tuoreita selvityksiä siitä, että, että lähestulko kaikilla suomalaisilla kahdeksanvuotiailla tai sitä vanhemmilla, vanhemmilla lapsilla on jo oma puhelin, joka aika monilla on, on älylaite. Ja tämä kaikki herättää, herättää ajatuksia siitä, että mediakasvatusta ei oikeastaan voi aloittaa liian varhain tai liian aikaisessa vaiheessa, ja meidän kannattaa olla vähän etukennossa niiden lasten mediataitojen tukemisessa. No millaista se median käyttö lasten parissa sitten konkreettisemmin on? No se tapahtuu. Aika pitkälti ja paljolti näiden mobiilien digivälineiden avulla, mutta ei pidä unohtaa sitä, että perinteistelkkaria katsellaan edelleen aika lailla. Kirjoja luetaan ja lehtiä luetaan, että hyvin tällaiset perinteisetkin median käytäntävät on edelleen osana, osana siinä lapsen arjessa. Jos katsotaan tuollaista 7-9-vuotiaan netin käyttöä, niin se usein on sellaista, että seurataan, katsellaan ja luetaan muiden tuottamia sisältöjä netistä. Pelataan jotain, etsitään tietoa jostain itselle tärkeästä tai kiinnostavasta aiheesta ja ehkä jaetaan kuvien yksityisemmissä pienemmissä ryhmissä ja osallistutaan esimerkiksi kaveriporukoitteen jonkin viestiketjuihin tai muihin. Netistä ei 7-9-vuotiaat välttämättä etsi vielä niin paljon uutisia tai ajankohtaisia asioita, ehkä mahdollisesti, eikä välttämättä osallistuta niin paljon tällaisille julkisille areenoille, esimerkiksi omien mediatuotosten julkaisemisen kautta. Mutta sitten kun siirrytään sinne vähän vanhempiin lapsiin, 10-12-vuotiaisiin, niin siellä se netin käyttö alkaa jo laajentua tämän sosiaalisen median käytön, käytön myötä. Ja osalla tonnikäsistä lapsista voi olla jo, jo kavereita, jotka on... Peräsin netistä tai peliyhteisöistä, esimerkiksi jostain peli, jostain harrastesivustoilta tai muilta. Ja ne voi olla tosi tärkeitä kavereita, vaikkei heitä olisi koskaan tavattukaan kasvatusten. No, vielä katsotaan tarkemmin sitä, että mihin sitä omaa puhelinta ja omaa henkilökohtaista laitetta ikään kuin käytetään nyt tällaisessa 5-12-vuotiaiden ikäryhmässä. Siellä korostuu muutama semmoinen teema. On tosi tyypillistä, että omaa puhelinta käytetään pääasiassa yhteydenpitoon erityisesti oman perheen suuntaan tai, tai ehkä koulusta tuttujen kavereiden suuntaan. Myös videoiden katselu on tosi suosittua, suosittua puhelimen käyttöä tässä ikäryhmässä ja se pelaaminen totta kai myös. Ehkä tällä hetkellä sellaiset yleisimmät tai tavallisemmat sovellukset, joita tämän ikäisten lasten puhelimissa löytyy, niin on WhatsApp ja YouTube, mutta myös suoratoistopalvelujen sovellukset ja nyt erityisesti TikTok on kasvussa tässä ikäryhmässä. Pelaaminen on tosi tärkeä harrastus aika monelle lapselle ja nyt kun katsotaan tällaista kohderyhmää kuin 10-19-vuotiaat, niin, niin tuota, tuoreen pelaajabarometrin mukaan, niin, niin lähes puolet pelaa joka päivä jotain digitaalista peliä tässä porukassa. Se mikä on kiinnostavaa tämän ikäisissä, niin on se, että verrattuna kaikkiin muihin ikäryhmiin, niin tässä ryhmässä se digitaalinen pelaaminen on kaikkein monipuolisinta. Pelataan digitaalisia viidepelejä. aika laidasta laitaan. Siellä voi olla seikkailupelejä, rakentelua, urheilupelejä ja muuta, mutta myös oppimispelejä pelataan. Se oma puhelin on ehkä se tärkein peliväline, mutta monelta nuorelta lapselta löytyy, löytyy tyypillisesti kotoa pelikonsoli tai tabletti, jota siihen peliharrastuksen toteuttamiseen käytetään kiinnostava tässä peliharrastamisessa on se, että, että monelle tämmöiset pelivideot on kuin tärkeä, tärkeä tota, osa sitä peliharrastusta. Ehkä katellaan muiden tekemiä pelivideoita netistä tai, tai joltain videojakoalustoilta ja etsitään vinkkejä, vinkkejä omaan pelaamiseen ja saadaan sieltä inspiraatiota, mutta aika moni lapsi tekee ihan itsekin jo omia pelivideoita ja sitä kautta osallistuu siihen, siihen pelikulttuuriin. Nämä 9-12-vuotiaat on minusta hirveän kiehtova ja kiinnostava. Mediankäyttäjien ryhmä siinäkin mielessä, että he ikään kuin elävät tällaisessa kiinnostavassa lapsuuden ja nuoruuden välimaastossaan, kun katsellaan heidän median käyttöään. Että siellä toisaalta on esimerkiksi noissa sisällöissä, niin siellä on sieltä lapsuudesta tuttuja lasten areenoja ja pikkukakkosta ja sellaisia sisältöjä, mutta Aina silloin tällöin heilahdellaan jo sinne kohti ikään kuin niitä laajempia areenoja, esimerkiksi sosiaalisen median kanavia, niin nyt vaikka sitä TikTokia tai peliyhteisöissä toimimista se vuorovaikutuksen piiri tällaisten 9-12-vuotiaiden parissa niin laajenee ikään kuin vähitellen ja pikkuhiljaa, että jos on ensin ollut sitä, että ollaan tekemisissä lähinnä sen oman perheen tai vaikka koulusta tuttujen tai harrastuksista tuttujen kavereiden kanssa, niin pikkuhiljaa sinne alkaa tulla laajemmin ja laajemmin sitä, sitä, niitä erilaisia, erilaisia toimijoita, erilaisia ihmisiä mukaan. Mitä vanhemmaksi mennään, niin sitä... sitä keveämmäksi se vanhempien vaikutus ikään kuin siinä median käytössä muuttuu. Ehkä tuollaiset 7-, 8-, 9-vuotiaat on vielä, on vielä tota, median käytöltään siinä tilanteessa, että vanhemmat määrittelevät suhteellisen paljon sitä, että missä tilanteessa vaikka mediaa voidaan käyttää ja kuinka pitkiä aikoja tai mitä sisältöjä ehkä seurataan. Mutta ää, tällaiset 10-, 11-, 12-vuotiaat alkaa jo osittain muistuttaa median käytöltään tällaisia ehkä yläkouluikäisiä nuoria, joilla se on se median käyttö on paljon itsenäisempää ja ikään kuin omassa hallussa. Se yksi kiinnostava asia myös näissä, tässä ikäryhmässä on se, että, että se median käyttö muuttuu myös sillä lailla, että jos näillä pienemmillä lapsilla median käyttö liittyy arkisiin tilanteisiin ja arjen rytmittämiseen. Et esimerkiksi mediaa saatetaan käyttää tai vaikka puhelinta käytetään aamulla, kun herätään, tai, tai tota sellaisissa aamuhetkissä tai tilanteissa, vaikka toisaalta sen jälkeen, kun ollaan saavuttu koulusta kotiin, niin saatetaan vaikka pelata tai muuta, selkeitä mediahetkiä siinä arjessa, niin pikkuhiljaa semmoiset 10, 11, 12-vuotiaat alkaa liikkua kohti sellaista jatkuvaa mediavirtaa, jossa tietysti nämä mobiililaitteet on on isossa roolissa myös, että voidaan olla ikään kuin jatkuvasti sen median, median äärellä ja digitaalisissa ympäristöissä. Kiinnostavaa tällaista liikkumista eesta, on tosi, tosi tosta, kiehtova ryhmä. No se mikä näkyy näissä, näissä tota, osaamis, osaamiskuvauksissa ja, ja, tota, ja näissä tota, Uudet lukutaidot-hankkeen sisällöissä, ihanalla tavalla mun mielestä ja tosi tärkeällä tavalla, yksi asia, siellä on paljon hyvää ja hyödyllistä, mutta on nämä vuorovaikutustaidot ja niiden merkitys digitaalisissa ympäristöissä ja mediakulttuurissa ylipäänsä. Ja voidaankin miettiä, että miten mediakasvatuksen avulla voidaan kaveritaitoja tai vaikka reilua vuorovaikutusta tai vastuullisuutta tukea lasten ja nuorten, nuorten elämässä, ja kiinnittää huomiota esimerkiksi tunne- ja vuorovaikutustaitoihin, jotka on ihan hirveän tärkeitä myös digitaalisissa ympäristöissä. Me ollaan MLLssä pohdittu esimerkiksi tällaista näkökulmaa osana mediataitoja, että mitä se tarkoittaa. Mitä tarkoittaa semmoiset ikään kuin empatian näkökulmat digitaalisissa ympäristöissä. Onko meillä kykyä ymmärtää toisten näkökulmia ja toisaalta pystytäänkö me näkemään vaikka omien tämmöisten mediatekojen, vaikka jotenkin kuvien julkaisemisen seurauksia toisten elämän kannalta. Eli miten huomioidaan tai arvostetaan muita, mutta myös meitä itseämme. Mitä, missä ne mun rajat vaikka median käyttäjänä menee tai millaista julkisuutta mä oon valmis, valmis ottamaan tai, tai mitä, ikinä, mitä ikinä se voi tarkoittaakaan. Mutta ylipäänsä pyrittää sellaiseen myönteiseen rakentavaan vuorovaikutuskulttuuriin ja sen luomiseen niin kasvotusten kuin digitaalisissa ympäristöissä ja miten voi opetuksessa tai kouluissa tätä, tätä tukea. Ja nämähän tietysti ei ole mitenkään erillisiä maailmoja toisistaan, vaan, vaan esimerkiksi ne kasvatusten opitut vuorovaikutustaidot, niin kyllä. Uskoisin, että kantaa myös siellä digitaalisissa ympäristöissä, että ne risteilee toki ne taidot. Mediakasvatus on siitä ihana juttu, että esimerkiksi kun puhutaan mediatuottamisesta tai, tai vaikka jotenkin mediatuotosten tekemisestä oppitunneilla tai, tai koulun projekteissa, niin usein ollaan aika paljon sellaisten ryhmätyötaitojen, suhteen tekemisissä ja usein tällaiset mediatuotokset vaativat niin monenlaista roolia ja monenlaista osaamista siinä porukassa, että saadaan, saadaan erilaisia asioita ja projekteja aikaiseksi ja tämä on ihana asia esimerkiksi sen takia, että siellä harjoitellaan niitä ryhmätyöskentelytaitoja, vuorovaikutustaitoja, mediatuottamisen kautta, mutta usein ne tilanteet voi olla sellaisia, ne ryhmätyöt, että siellä sellaiset oppilaat, jotka, joiden ääni ehkä muuten jää vähän syrjään tai joiden osaaminen ei ehkä sit muuten välttämättä tule niin hyvin näkyviin siinä koulun arjessa, niin saa niitä tilaisuuksia loistaa, kun se tekeminen on, on erilaista ja monimuotoista. Varmaan Tommi Mervi näistä kertoo sitten lisää hyviä, hyviä esimerkkejä. Lopetellaan siihen. Äh, palataan tähän tämmöiseen Diginatiivin myytti ajatukseen ja siihen satuhahmon mielikuvaan, mikä, mikä noista diginatiiveista ehkä syntyy. On, sen lisäksi, että meillä on kuiluja eri, eri sukupolvien väleillä välissä, niin meillä on niitä kuiluja myös sukupolvien sisällä. Vaikka, vaikka meillä on digitaalista teknologiaa lähestulkoon kaikkien saatavilla, siitäkin huolimatta meillä on, meillä on sellaisia lapsia, joista osa osaa tosi hienosti jo hyödyntää mediaa omaksi ilokseen ja hyödykseen ja sitten on paljon sellaisia lapsia ja nuoria, jotka, jotka ei näin osaa tehdä eikä näe niitä, niitä hyötyjä itsensä kannalta tai osaa käyttää mediaa, mediaa kovin monipuolisesti. Sen takia mä mietin, että tässä mediakasvatuksessa ja, ja näissä niin yksi koulun tärkeä tehtävä on miettiä ehkä sitä, että miten voidaan sellaisia yhdenvertaisia mediataitoja lasten suhteen tukea ja miten voida, voidaan kannustaa tai rohkaista sellaiseen monimuotoiseen, monipuoliseen median käyttöön, että, että mahdollisimman monelle lapselle tulisi kokemuksia erilaisista mediasisällöistä, mitkä ei välttämättä ehkä ole tuttuja sieltä omasta arjesta, mutta millä voi olla jotain hyötyä tai, tai vaikutusta sun elämään. Kokeillaan erilaisia mediatekemisiä ja erilaisia vaikuttamisen muotoja. Nämä voivat olla yksi asioita, joita voidaan miettiä, mutta sitten myös sitä, että miten, miten se lasten oma mediamaailma ja ne, ne arvokkaat, arvokkaat omat mediasuosikit tai, tai tekstit, miten ne tulee osaksi opetusta ja näkyy siinä, siinä koulun arjessa ja mitä, mitä me voidaan niistä ammentaa. Sen lisäksi, että meillä on nämä Nämä esimerkiksi kaveritaidot ja, ja sosiaaliset taidot, äh, jotka on tosi tärkeitä digitaalisessa ajassa ja näissä erilaisissa ympäristöissä, niin on ihan ilmiselvää, että meidän täytyy, niin kuin näissä hyvissä osaamiskuvauksissa todetaankin, niin laittaa painuarvoa sille, että, että tuetaan lasten äh, kriittistä lukutaitoa näissä digitaalisissa ympäristöissä ja teknologian parissa. Pohditaan vallankysymyksiä jo ehkä aika nuortenkin lasten, lasten kanssa. Mitä esimerkiksi algoritmit tekee meidän tiedonsaannille tai miten ne muokkaa meidän, meidän digitaalisia ympäristöjä ja tullaanko me siitä kaikesta näkyviksi, miten ne vaikka vaikuttaa meidän ajatteluun tai tiedonsaantiin. Miten hyvin me pystytään arvioimaan ylipäänsä tiedon luotettavuutta tai, tai erilaisten lähteiden, lähteiden luonteita. Ne ovat kiinnostavia ja tosi tärkeitä kysymyksiä tässä ajassa, missä, missä, tota, missä liikutaan vaikka disinformaation ja misinformaation maailmoissa. Sen lisäksi, että sitä, sitä kriittistä lukutaitoa on hyvä tukea suhteessa näihin sisältöihin ja muihin, niin mä näkisin, että se on myös ihan tärkeää, että sitä kriittistä otetta ikään kuin kohdistetaan myös, myös niihin, tai sitä katsetta kohdistetaan myös siihen omaan ajatteluun ja tuetaan lapsia siinä, että, että he voi ehkä jollain lailla jossain määrin tulla Äh, tietoisemmiksi siitä, että mistä ne omat ajatukset on peräsin tai omat tiedot on peräisin, mihin se oma tietopohja perustuu ja, ja mistä saa esimerkiksi nyt sitä luotettavaa tietoa. Miksi musta tuntuu joltain tietynlaiselta, kun mä seuraan jotain tiettyjä mediasisältöjä ja muita, ikään kuin kääntää sitä katsetta kohti, kohti sitä omaa ajattelua ja omaa. Omaa, oman toiminnan reflektointia. Tämä on minusta hirveän tärkeää, koska mä uskon, että jos me median käyttäjinä pystytään tunnistamaan niitä omia vahvuuksia ja vajavaisuuksia, niin me ollaan taas askeleita kohti lähempänä niitä uusia, uusia lukutaitoja ja uusia medialukutaitoja. loppu tämmöinen. Maksuton mainos, mainos siinä mielessä, että me se tehdään toki tosi paljon mediakasvatuksen materiaalia ja olen koostanut teille pienen, pienen linkkilistauksen siitä, että voitte etsiä vaikka ideoita oppitunneille tai, tai poimia materiaaleja tai videoita, joita hyödyntää omassa opetuksessa opetuksessa tuolta meidän, meidän materiaaleista ja sivuilta. Lisäksi meillä on ihana aikaseikkailu, kerhokokonaisuus, erityisesti nyt 3 nelosluokille, luokille joissa harjoitellaan tulevaisuustaitoja esimerkiksi nyt pelillistämisen kautta tai, tai muisten, muiden pelillisten elementtien välityksellä. Sen lisäksi meillä on ihan tuoretta lapsia ja opasta joka juuri tähän kohderyhmään, tähän ikäryhmään tarjoaa tietoa, tietoa kasvattajien tueksi. Hyvä. Seuraavaksi mulla taisi lipsahtaa lähteet juurikin näin ja siihen päättelen tätä osuutta ja kiitän tosi paljon, tosi ilo olla teidän mukana tässä iltapäivässä.